ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پکڑ لیکن یہ آرڈر ہے ہم گمراہ کرنا خرابی کا جال کرو کام پھر لا <سؤال> نہیں ہے اب زمانہ یہ پھر لا نہیں ہے بدچکے سے <سؤال> یہ سن رہا میں تو حسین یوسف صاحب ہیں تجھی سن رہی ہیں میرے بھائی جان پاکستان کے سننے والا 46 57 ہاتھوں سے دیکھیے ماشاءاللہ شان شان ہند سینکڑوں ہیں سان کوستیں اب چند دن پپر دو طرح کی ہیں صاحب شان हम कि पीपी तैयार झूठ ही बोला बेशक मेंबर ने सिर्फ झूठ ही बोला वादे का सुंदर अपने कदम दोहरा किए है सिर डंडों का समान सुंदर अपने कदम दोहरा किए है भैया टाइम मोदी के पास से पर बड़ा ना चलो 500 चेंज हो जाए 700 के जाने नहीं ना I love that چار پڑھتا ہوں اس کے بعد رہتا ہوں جب آئیے تیواری تیواری سے محبت خاموش ہیں کتنے لوگ بول رہے ہیں چاہے پیسہ تو ارانا تو صاف کریے گا آئیے تو सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बहुत कोجادित करेगा बादशाह सलामत सुभान अल्लाह उठते जो تک ماشاء اللہ جی بہت بہت شکریہ صاحب کا